kuja kujuku kwa husukani Yesu atakujazidi kusa tu shetani jua ikitua na hudua jamaa ninamstaria kisho wa ahadi utatamana nateka naweka nateka kutoka lenga kwa ngana na cheka ha ha nikana papa swa basta kama mikasa cha nani ni haswa mimi ni rasta wa cheza ama bengine usipate ulalazwa kama wengi sakamu kasa mika sa sukasa sukasa di kosa yani hita kimile makosa tunikudani hita hivinatosha i mean the building don't get feel it watani yone mikono khoseli deck deck strong walk walk walk strong, strong. strong. strong. what yep. young. young get strong is strong what loud it for the land get strong, strong. what what